κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας. Είχαμε την ευκαιρία στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πετύχουμε μια καταρχάς συμφωνία σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για πιο δραστικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για να μειώσουμε τις τιμέ της και ειδικά του φυσικού Εναπόκειται τώρα στου υπουργού ενέργεια, οι οποίοι ξεκινούν τι συνεδριάσει του σήμερα, να εξειδικεύσουν τι κατευθύνσει που του έχουμε δώσει. Θέλω όμω να τονίσω ότι μόνο και μόνο η απειλή μια πιο δραστική παρέμβαση από πλευρά Ευρώπη φαίνεται ότι λήφθη σοβαρά υπόψη από τι αγορέ. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια διακήρυξη στην τιμή του φυσικού αερίου, η οποία προφανώ έχει μια πολύ θετική αντανάκλαση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε ελληνικό επίπεδο, τι τιμέ ενέργεια που θα χρειαστεί να πληρώσουν Έλληνες καταναλωτέ, νοικοκυριά και επιχειρήσει. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το ενεργειακό ζήτημα είναι το πρώτο το οποίο αντιμετωπίζουν όλε οι ευρωπαϊκέ κυβέρνησεις σήμερα, θέλω να σα επαναλάβω ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει καταναλωτέ, νοικοκυριά και επιχειρήσει, έτσι ώστε το κόστο τη ενέργεια να είναι αποδεκτό. Γνωρίζουμε ότι δηλαδή, αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ε, κρίση, Παγκόσμια κρίση του δοσμού. Ξέρουμε ε, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι αυτή η κρίση έχει σοβαρέ επιπτώσει και στην ελληνική κοινωνία. Ότι υπάρχουν συμπολίτε μα οι οποίοι σήμερα τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Και θέλω και πάλι να σα διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία, δίνοντα πάντα έμφαση στου πιο ευάλωτου συμπολίτε μα. Γι' αυτό εξάλλου και θα υπάρξει και η παρέμβαση στο τέλο του έτου με το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ, που θα αυτή τη φορά με πιο διευρημένα κριτήρια σε σχέση με το παρελθόν. Όμω θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε την δυνατότητα να αποκλίνουμε από του στόχους για του οποίου έχουμε δεσμευτεί. Και το γεγονό ότι σήμερα μπορούμε να έχουμε περισσότερου πόρου διαθέσιμου για κοινωνική πολιτική οφείλεται ακριβώ σε μία ανάπτυξη η οποία μας εξέπληξε ευχάριστα, αποτέλεσμα, πιστεύω, πολλών πολιτικών επιλογών αυτής της κυβέρνηση. Το μέρισμα, λοιπόν, της ανάπτυξης μοιράζεται δίκαια στους πολίτες, στα πλαίσια των στόχων που έχουμε θέσει, και αυτή θα είναι η πολιτική την οποία θα ακολουθήσουμε και τους επόμενους μήνες, αλλά και ολόκληρη του 2023. Σε ένα άλλο ζήτημα τώρα θα ήθελα να, ε, να σας ευχαριστήσω το κάνετε εσεί το κάνω και εγώ με τον τρόπο μου για την ανάδειξη της πολύ σημαντικής σημερινή μέρα για ε, όλες τις γυναίκες και για κάποιου άντρες. Ο καρκίνο του Μαρτού ε, αφορά προτίστον τι γυναίκες. Ε, αφορά όμως ε, και τους άντρες και να τονίσω με τη σειρά μου τη σημασία της πρόληψης. Η πρόληψη σώζει ζωές. Και μέσα από το πρόγραμμα ε, Φόφη Γεννηματά έχουμε ήδη αποστείλει παραπάνω από 1 εκατομμύριο SMS για δωρεάν προληπτικές εξετάσ σε γυναίκες μεταξύ 50 και 60 ετών. 40.000 γυναίκες έχουν ήδη κάνει χρήση της, αυτής της πρόνοιας της ελληνικής πολιτείας. Και Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαιρετικά, διότι έχουμε εντοπίσει, για να σα δώσω ε, ως παράδειγμα, παραπάνω από 2.000 περιπτώσεις κακοϊθειών που εντοπίστηκαν σε πρώιμο στάδιο. Άρα μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ πιο ήπια και πολύ πιο αποτελεσματικά. Είναι γυναίκες που πολύ απλά δεν γνώριζαν ε, ότι είχαν, καρκίνο του μαστού και που το έμαθαν ως αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής παρέμβασης που κάνουμε στο τομέα της πρόσφυξης. Άρα θέλουμε και τη δικιά σας στήριξη να ενθαρρύνουμε όλες τις γυναίκες άνω των 50 να κάνουν χρήση αυτής της δωρεάν παροχής της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι πολύ απλό, μαστογραφία.gov.gr, κλείνετε το, το ραντεβού σα, κάνετε τη μαστογραφία. Ελπίζουμε ότι όλα είναι καλά, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι, υπάρχουν πάντα οι δυνατότητε τη ιατρική να παρέμβουμε νωρίτερα, και με αυτόν τον τρόπο και θα σώσουμε ζωέ, αλλά και θα βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωή των γυναικών που θα αναγκαστούν να υποβληθούν σε κάποιο είδου ιατρική παρέμβαση. Οπότε θέλω να σα ευχαριστήσω που κι εσεί αναδεικνύετε το ζήτημα αυτό και να σα ζητήσω να προσθέσετε τη φωνή σα σε αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σε όλε τι γυναίκε. Να σπέσουν και να κάνουν χρήση αυτή τη δωρεάν εξέταση που του παρέχει η Εθνική Πολιτεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο θέμα τη ενέργεια, έχει γίνει ίσω το πιο περίπλοκο στην σύνθετη πραγματικότητα που βιώνει αυτή την περίοδο η Ευρώπη. Ιδίως. Είναι σημαντικό για τι οικονομίε των χωρών, αλλά κυρίω αφορά συνολικά την κοινωνία γιατί φτάνει στον καταναλωτή. Και είδα τα προβλήματα όπω αναφέρατε είναι πολύ σημαντικά. Εύχομαι πραγματικά η Ευρώπη να μπορέσει να βρει τη λύση. Τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τα επιμέρου συμφέροντα και τι δεσμεύσει που έχει το κάθε κράτο, να μπορέσουν να σκεφτούν και το συλλογικό καλό. Είναι απολύτω αναγκαίο και μακάρι όλοι να δουλέψουν προ αυτήν την κατεύθυνση που αναφέρατε κι εσεί. Πέρσι, σαν... σαν αυτή τη μέρα, είχα ανέβει μόλι στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώ χάσαμε τη φόφη γεννηματά. Επέστρεψα και ξαναγύρισα, όπως θυμάστε, για την παρέλαση μετά. Και σήμερα είχα συνάντησα στον κήπο έξι κυρίες που νοσούν νόσησαν ή και τώρα νοσούν από καρκίνο του μαστού. Όπως αναφέρατε πολύ σωστά, δεν είναι νόσος των γυναικών, απλώς κυρίως έπληται και πλήττει τις γυναίκες, αφορά όλη την κοινωνία. Εντυπωσιάστηκα κι εγώ, όπως όλοι μας, από αυτό που λέμε, τη γενναιότητα και τη δύναμη αυτών των Γυναικών. Οι ίδιες όμως λένε ότι δεν είναι γενναίες, απλώς κάνουν αυτό που καλούνται να κάνουν. Δηλαδή αντιμετωπίζουν αυτό που χρειάζεται. Και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάνε κάθε φορά που βγαίνουν προς τα έξω οι γυναίκες αυτές και τίθενται κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί μοιράζονται το πρόβλημά τους. Και βέβαια το βασικό μήνυμα είναι η πρόληψη, είναι η αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων και ευκαιριών και να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότερα προγράμματα σε δημόσια νοσοκομεία, σε ιδρύματα ή όπως αυτή η πρωτοβουλία που κάνατε για τη φόφη γεννήματά, γιατί η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, όπως βέβαια και η διαχείριση στη συνέχεια. Όσο λοιπόν το αναδεικνύουμε, με κάθε τρόπο και εγώ ό,τι μπορώ, είμαι έτοιμη να προσφέρω πως αυτή την κατεύθυνση πραγματικά είναι κάτι σημαντικό και σήμερα είναι μια μέρα που είναι αξίζει να το θυμηθούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα το αφήνουμε την υπόλοιπη χρονιά.